یہ کوئی مسلم فیمیل سائنٹسٹ ہیں پر یہاں پہ اس لیے یہاں پہ یہ لگائے گئے ہیں کیونکہ موسٹ جو فیمس ہیں وہ یہی لوگ ہیں لیکن وہ سائنٹسٹ میں نہیں آتے وہ فیمس پرسنالٹیز میں آتی ہیں تو ایز فیمس پرسنالٹیز ان کی بھی ہونی چاہیے یہاں پہ تصویریں پکچر لگنی چاہیے بالکل آپ کی کنسرن بالکل درست ہے فیمیل کا بڑا رول رہا ہے ہمارے ملک کی اکیاون فیصد آبادی فیمیل ہے تو ان کی بڑی سروسز ہیں ان کی بھی پکچر لگنی چاہیے ان کو فوٹو لگانے کا مقصد ہوتا ہے ان کو ریکگنائز کرنا ان کی سروسز کو ماننا اور اگلے لوگوں کو دکھانا نئی نسل کو کہ ایسے لوگ تھے انہوں نے کام کیا آپ بھی ایسا بن سکتے ہیں تو کوئی اس سے کوئی ڈفرینس نہیں ہوتا جینڈر ڈفرینس بیٹا یہ ایک تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ یہ بوائز کیمپس ہے ایک تو یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے آپ کو پہلے بھی پتہ ہے کہ فیمیل یہاں پہ بہت کم ہیں یہ آپ سے کس نے کہہ دیا کہ فیمیل کی اہمیت نہیں ہے ٹھیک ہے وجود زن ہے تصویریں کائنات میں رنگ ساتھ سے زندگی کا سوزے دروں تو آپ کو چاہیے نا کہ آپ اپنے سر کو مشورہ دیں کہ یہاں پہ فیمل کی فیمل کی ہو ایک آدھ لگی ہوئی ہے ہو نا تو یہ ان لوگوں کی آپ نے وہ جو اوپر لکھی ہوئی ہے غور سے پڑھنا تھا کہ جنہوں نے اسکول کے بارے میں لکھا ہے تو پھر یہ کہ فیمل نے لکھا ہوگا اسی لیے پھر اس کی تصویر لگی ہوگی بالکل ہونی چاہیے اور ہم ضرور کریں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ مزید اپنی فیمیلس کو ان معاملات میں انوالو کریں تاکہ وہ ان کی انوالومنٹ زیادہ ہوگی تو ڈیفینیٹلی چیزیں مزید وہ تو اکولیٹی ہے جیسے آپ کو پتا ہے اسلام میں بھی ایکول رائٹس دیے گئے ہیں تو عورت کو اتنا ہی رائٹ ہے تو اگر آنے والے دور میں کوئی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی فیمیل اس لیول پہ آتی ہے تو ڈیفینیٹلی اس کی پکچرز بھی ہم لوگ لگائیں گے یہاں پہ خواتین جو ہیں پاکستان میں وہ 52% ہماری آبادی کا حصہ ہیں ٹھیک ہے ان میں سے اگر کوئی خاتون ایسی ہے جس نے کہ اچھا کام کیا ہے اور پرومیننٹ ہوئی ہے وہ ملکی لیول پہ یا غیر ملکی لیول پہ یا انٹرنیشنل لیول پہ تو اس کی اس کو ہمیں پرموٹ کرنا چاہیے جو کچھ فیمیل سائنٹسٹ ہیں ان کو بڑا اپریشیٹ کیا جاتا ہے لائک میڈم کیوری ہیں ٹھیک ہے شی ورکڈ آن دا ریڈیو ایکٹیویٹی तो उनको अप्रिशिएट किया जाता है लेकिन उसकी रीज़न ये है कि एक्चुअली ज़्यादा हैं मेल साइंटिस्ट जिसकी वजह से ज़्यादा इनको अप्रीशिएट किया जाता है